Bon, bon dia, babes! Us sona aquest lloc, oi? Avui ens trobem a la plaça del Coneixement, un dels llocs mítics, sobretot si estudies, en una de les facultats properes. I avui anem a visitar una d'aquestes, en concret, la Facultat de Filosofia i Lletres. Veniu amb nosaltres? es caracteritza, entre moltes altres coses, per la seva activitat compromesa amb la diversitat sociocultural. Les humanitats són el dia a dia dels seus estudiants i professors, ja sigui des de la música, l'antropologia, l'art, les ciències socials, la història o l'estudi de les llengües i les seves literatures. Encara no m'he entrat ni a la facultat i ja hem vist que les pintades són una mica part de l'escenari. Algunes van i venen, però d'altres com aquestes s'hi han quedat perquè han aconseguit un indult. Vaja, que d'aquí ja no les esborra ningú. Per a aquests passadissos sempre trobaràs algun vinil, escultura o exposició que van adornant les parets. Que són uns vinils d'història de l'art, que són quadres de musicologia o una pintada d'un professor convidat. Algunes porten aquí tant de temps que ja formen part de l'espai. Això li dona un toquet molt especial. Aquí també tenen un passadís dedicat exclusivament a fer exposicions i té un nom d'allò més original. Ei, hey, quina és Sandra? Passardís que en el fons els estudiants de lletres són uns romàntics, uns idealistes. Els agrada molt això de qüestionar-se entre ells, moure debat, busca com transformar la societat amb la llengua, en el pensament, en tot. Però si estudies aquí també faràs classe, eh? Ja pensaves que t'havies lliure. En aquesta facultat tens moltes, però moltes, combinacions d'estudis. Aquí podres cursar fins a 22 graus per no parlar dels minors i les especialitats. I això no és tot, perquè també tens molts graus combinats amb les noves titulacions, com per exemple la Ciència, Tecnologia i Humanitats i el grau d'Història, Política i Economia Contemporània. I també tenen un grau molt feminista, el títol en Estudis Socioculturals de Gènere. A més, a les aules compartiràs moments amb gent de tots els graus, perquè sí, sí. Aquí les assignatures són molt transversals. Partim classes amb gent d'altres graus i aquí a més a la facultat hi ha molts espais on pots compartir taules, la biblioteca, la cafeteria i és un lloc molt comú. Coneixes també moltes altres gens que no es dediquen no tant a la teva disciplina i això també aporta nous punts de vista que és molt enriquidor per totes bandes això d'estudiar amb gent d'altres graus. Però les aules no seran lloc on et formaràs, no. Aquí també trobaràs molts laboratoris on podràs desenvolupar totes les teves aptituds. Com el de geografia o el d'arqueologia. Aquí trobaràs de tot, des de roques, aquí hi ha varietat de roques, fins a la bomba volcànica. Perquè la facultat de Filosofia i Lletres és la bomba. La facultat, a més, compta amb la sala de revistes, un espai on hi ha un arxiu de revistes molt gran i, a més, també pots estudiar tranquil·lament. Perdoneu si o una mica de chill, també. Sí, també. Però això no és l'únic, perquè aquí també es fan... No m'ho diguis, Anna. Exposicions. Correcte. Qualsevol pot venir aquí, seure's en aquestes cadires i transportar-se a quan es van publicar aquestes primeres edicions de Comptes Clàssiques. Mira, mira. Dins de la sala de revistes també hi trobaràs un dels Open Labs. Aquí hi ha l'avantguarda de les humanitats digitals. Què us pensàveu? Que les humanitats no innovaven tecnològicament? Doncs esteu molt equivocats i vosaltres mateixos ho podeu venir a comprovar i utilitzar tot el que vulgueu. Aquest concretament és el Digital Lab i ofereix tecnologies com la intel·ligència artificial o la realitat virtual. Sandra, vinga, anem a provar-ho. Anna, no t'ho pots treure. Sandra, ajuda. Si vols saber on està l'altra Open Labs, està... Ah, no t'ho direm, hauràs de els nostres vídeos. Aquí no només vindràs a prendre una professió, també podràs desenvolupar el teu sentit crític, reflexionar sobre tot el que t'envolta i també t'impregnaràs de l'esperit revolucionari d'aquesta facultat. Que sí, que la UB té aquest esperit revolucionari dins seu, però és que la Facultat de Lletres és una de les protagonistes. Facultat de Polítiques va, no us poseu gelosos que vosaltres també sou una mica revolucionaris. Amb els meus amics a quedar a la facultat parlem de moltes coses que se'ns venen al cap sobre la vida, sobre diferents aspectes que ens ajuden a, a resoldre les, les nostres preguntes. Què tindran compte que és una era així, on hi ha debat i reflexió. És interessant veure com són diferents les persones i les seves opinions i els punts de vista, també. Aquí al costat també trobaràs la Biblioteca d'Humanitats, que compta amb més de 200.000 llibres, fons documentals i materials digitals d'antics professors i escriptors famosos com Pere Calder o José Agustín Goetizolo. Com heu vist, aquesta facultat està plena d'argonets i un d'ells és aquest, l'amfiteatre particular de lletres. Aquí podràs vindre a aprendre el solet, dinar tranquil·lament, desconnectar... Però recorda que quan acabes el teu grau no significa que acabis la teva experiència a la UAB. Aquí pots seguir formant amb màster, doctorat, de tot que quedat amb ganes de veure tot el que amaga aquesta facultat i viure l'experiència UAB al complet? Doncs ja saps què és de fer, venir aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I si vols estar al dia de tot, ja saps què has de fer, subscriure-te al canal de la UAB.